За своїми характеристиками, траса в Шанхаї дуже схожа на Малайзію. Єдине, що погода там набагато більш привітна для пілотів, менше спеки, менше вологості і може бути дощ. Передають мінімум на суботу, що буде дощова. Минулого року Ніко Розберг виграв гран-при Китаю за Мерседес. І я думаю, що Ніко Розберг знову спробує дати біль Льюісу Хеймлтону. Хоч, як на мене, фаворитом гонки, безумовно, має бути Льюіс. Те, що він переміг в Бахрейні, в принципі, це перемога над собою для Льюіса, тому що весь вікенд Ніко Розбер був швидким. В кваліфікації він виграв у нього. І в гонці на останньому відрізку він мав би вигравати, тому що в нього була краща гума і можливість використовувати ДРС. Він не зробив цього, точніше Льюіс йому не дав. І ось ця перемога, в першу чергу моральна над своїм напарником, дасть йому сили, я думаю, і на Гран-прі Китаю знову бути у хорошій формі. Загадувати те, що буде дубль Мерседес, я думаю, не варто але фаворитами вони обов'язково будуть. Pole position буде у пілота Mercedes. Це майже без будь-яких сумнівів. Як на мене, у Себастьяна Фетеля є шанс піднятися на подіг. Хоча б за рахунок того, що в Шанхаї попри одну довжелезну пряму, кілометр 300 метрів, де, звісно, Mercedes буде давати плюс 15, плюс 20 кілометрів на годину в із Renault, там у Фетеля буде мало шансів обігнати. Але хороша стратегія, правильне використання гуми і і, в першу чергу, хороша кваліфікація дасть фетерів шанс поборотися за подіум, завдяки тому, що інша частина траси, вона більше підходить з Ридбулу. Ридбул – хороша техніка, хороше шосі, яке дозволяє швидко проходити повороти. Їм мотору не вистачає. форс теж має бути сильною, але тут, я думаю, що більше буде перевага на боці команд, які краще Розробили шасі. У Фарсиндії завжди була така прямолінійна техніка, яка на швидких прямих, на швидких трасах дає перевагу, але там, де потрібна технічна секція, там, де її швидко треба проїхати, у них виникали проблеми. Тому я б сказав, що після Мерседес має бути команда Red Bull. І за нею буде Вільямс і Фарсинді. Дві команди, які будуть претендувати ось на роль суперників Редбул, і лише потім команда Феррарі і команда Макларен.